داخل وخارج اقليم العرائش، بحيث اليوم يتوافد علينا ممثل الجمعيات الرعايه الاجتماعيه ودعم التمدرس من وكذلك من اقليم طنجه، وايضا ممثلي الرؤساء وممثلي الجمعيات الخيريه ودعم التمدرس في اقليم العرائش. بيننا هذا هو ليس اول لقاء يعني على مستوى اقليم العرائش، يعني لقاءاتنا تتكرر كلما سنحت الفرصه. وهذا الإقليم من هذا اللقاء أيضا ستتم خلاله مناقشة مجموع الصعوبات ومجموع ما يرام لكي ننهض بهذا القطاع الحيوي لأنه يهتم بأبنائنا وفلذات كبدنا وبمستقبل بلدنا ألا هو النشو الصاعد. بالنسبة لي أنا كمندوب لإقليم العرائش يعني هناك مجموعه من الملاحظات التي سنناقشها خلال خلال اليوم التواصلي ولكن اهم شيء هو يجب ان نعمل جميعا يعني على رفع المؤشر الاساسي لان الهدف ديالنا بالنسبه للدعم التمدرس هو بالنسبه لنا بالنسبه لدعم التمدد هو الادماج داخل المؤسسات التعليميه، يعني تقديم مجموعه الخدمات الضروريه للتقنيه الأطفال من اجل ادماجهم في, في،, في،, في اطار برنامج الحمص المدرسي الذي تهتم به مديريه التعليم. وايضا بالنسبه للاطفال المتواجدين في مؤسسات الرعايه الاجتماعيه، المؤشر الاساسي هو الرفع من من المستوى الدراسي. لأن يعني كل الظروف مواتيه من أجل أن نعمل مع الأبناء ومع الأطفال على أساس رفع من مستواهم الدراسي من أجل تحصيل نتائج دراسية تفوق 95%، للأسف على مستوى الإقليم العرائش كانت بنسبة خلال هذه السنة 87% مما عرض من إلى مساءلة السيد يعني العام حول تلبية هذه النتائج، هناك أسباب كثيرة أكيد أن أول دفع قمت به هو أن يعني الأطفال الذين يرصدون في, في, في, في, في المؤسسات هم الاطفال الوافدون الجدد عن المؤسسات الذين يعني يتم قبولهم دون مراجعه المعدلات الدراسية من اجل ان لا نقصي احدا تتوفر فيه الشروط من اجل القبول، ولكن هذا لا يمنعنا من اجل دعم القسم التربوي من اجل النهوض بهذا المؤشر الاساسي والذي اساسا وجدت من اجل هذه المؤسسات، الهدف ديالها هو اننا ابعد يعني أبعد يعني أبعد مسار ممكن في التعليم ديالهم واللي ما يندمج ديالهم في نفس السوسي والاقتصادي للمجتمع وكذلك الحديث أن التربيه أساس كل شيء لأننا نحن بحاجة إلى أطفال يتمتعون بأخلاق عالية ونوفر لهم كل الوسائل من أجل أن يتمتعوا بمستوى دراسي محترم أعطي الكلمة قبل أن نمر بالسيد في لأن لأننا بسكوب خزم يعني صعبت في قلما يسير منهم اللي تقتمو بها الحصول على المنح لا بد أن تدققوا فيها لأن بعض المؤسسات ولا بعض الجمعيات كيكونوا أخطاء والأخطاء تؤدي إلى عدم صرف المنحة أو تأخر المنحة هو ما يشكل واحد واحد العائق بالنسبه للسير العام ديال المؤسسه، اذا نحاول ما امكن اننا بالتنسيق مع الخبير المحاسبتي لابد كديروا هذيك العمليه ديال الخبير المحاسبتي، فالعمل على يعني التدقيق معاه بالوثائق التدبيريه تكون يعني دقيقه، تراعي الشروط القانونيه باش ميكون تحت شي اشكال ان شاء الله في الجانب ديال ديال الملف طلب المنحه. ثم هناك نقطة أخرى اللي ودنا نشريها هو العمل على تشخيص حول المؤسسات وإنجاز مشاريع المؤسسة. الجمعيات لابد باش يمكننا نتقدموا في العمل ديالنا، على الأقل مرة في السنة تكون واحد تشخيص ديال المؤسسة. نوقفوا على نقاط ضعف ونقاط القوة اللي كانت بها نقاط القوة باش نحافظ عليها ونعبرو ونقويوها ونقضوا ضعف اننا ندعموها مثلا باش يكون واحد المؤسسه عندها اشكال مثلا اشكال مادي مثلا ساعدني شي من الجانب لان يعني مجموعه هذه المؤسسات عندهم الاشكال المادي التي يكون اشكال مادي مثلا تنطرحوا طو... مقترحات مثلا او الترافع من اجل اننا نرفعوا من الجانب المادي ديال المؤسسه ما غاديش يبقى غير التعاون الوطني التعاون الوطني هو شريك في المؤسسه كيعطي الحال يعني مرصوده معروفه سنويا ولكن خصنا نشوفوا شراكة يعني تنويع شراكة وتنويع المداخل ديال المؤسسه آه العمل مع, مع الجماعات المحليه يعني يكون عمل جيد هاد الاطفال يعني تيكونوا في تراب الجماعات المحليه ان يعني رؤساء الجماعات المحليه خصهم يساهموا مع هذه المؤسسات تبداء من المداخل ديال المؤسسه آه، ثم آه، آه، التواصل تواصل مع الفئه المستفيده والتواصل مع المؤسسات التعليميه حول الجانب ديال المرضوديه يعني نخدموا على الجانب ديال جوده الخدمات في المؤسسه ونخدموا على المرضوديه ديال دي الاطفال ولا المرضوديه ديال دي دي التلاميذ نسبه النجاح خصنا نرفعوا نسبه النجاح هاد الوليدات تكون مفرده للظروف يعني التمدرس يعني باش غيتنقلوا من واحد المنطقه لواحد المنطقه خصوصا المناطق النائيه يعني يجدون صعوبه في هذا فمن كتوفر واحد المؤسسه يا الايواء يا المواكبه المؤسسات مؤسسات اللي مشكورين على الجهد النفسي ولا الدعم الدراسي يعني جلب اساتذه من خارج المؤسسه اللي كيقدموا دروس في الدعم فقصد الرفع من من المردوديه وتقدر الرفع من من نسبه النجاح داخل داخل المؤسسات أه، ثم معكم نقطه أخير، اخيره آه، هي الجانب ديال اللقاءات التواصليه على مستوى المدينه ف ان شاء الله احنا غادي برنامج لقاءات تواصليه مع الجمعيات دورات تكوينية اصدق اننا ان شاء الله غنصلو الى نتائج في السنه المقبله ان شاء الله نتائج مرضيه شكرا لجميع الحضور وشكرا السيد السيد الكلمه آه. الانسانيه البشريه ومجموع الجمعيات من اجل الاستفاده من هذا الدعم الذي من الاكيد انه سيحسن ظروف وداخل داخل المؤسسات. الكلمه آه. الان للسيد الفجيري هو آه. فرصه باش مش نشكركم وانتم قدامنا قد قدامكم وتتشوفونا تنشوفكم يعني بوحدك تنشكركم جزيل الشكر كدهش لما تعيطوا بالنسبه لكم التزام بالمستقبل وهذه دائما مثلا هذه فرصه باش نشكركم باش ما نكاش غير ذاك الشيء اللي أه ديت انا ا نتوجه فهاد المدينه اللي عزيزه عليا وفيها واحد خمس سنين ديال ديال الذكريات و وجد سعيد باش نعم نشوف ناس اللي شحال هذه المشتم حاجه, حاجة خنافه شاعت على ذلك أه دونك انا سعيد جيت سعيد بالتواجد معكم دونك هنايا هذا لقاء التواصلي هو فقط نهضروا مع نضروا معكم نتضروا معنا. تشكوا لينا وتشكيوا ليكم يعني حنايا منظومه واحدة. نظام آه، آه، واحد الشيء هدف واحد هو الخدمه ديال دي الاطفال والمسنين والاشخاص وضعيه صعبه اللي كتوجد في المؤسسات الرعيه الثانويه وايضا هدف هذا ايضا هو الخدمه ديال الاطفال اللي دي في وضعيه اعاقه اللي كاينين في بعض المراكز ديال الدعم وفي حقيقه هذا عمل من انبل ما يوجد في العمل يعني هو راه الله حيت ما ديالكم وما قدروا التعب ديالكم وما قدروا انكم تتخدموا مع فئات صعبه ماشي فئة سهله فئة فئات اللي ت واحد مجموعه ديال المواصفات فش يمكننا راه ماشي اي واحد يجي يخدم فهاد هذه هذه من منها، و... مني كنت منشوش جدا بعد شيء ألف اه أكثر من عشر سنوات على ما أعتقد، ولكن الناس في في جميعهم جميع. مشبتيين، okay? well, واحد عادينا واحد واحد واحد يعني ل ل لمسافر، لذلك. فالعمل الاجتماعي رأي الله وحده هو سبحانه وتعالى لجازية الجنة أجمعناكم أه بجوج رغم أن الاختلاف في الفئة المستهدفة كاين المجمويلات الأشخاص فؤديات التي الأشخاص فؤديات اعاقه أو الأطفال فؤديات أخرى وكاين المؤسسة الرياض الاجتماعية. لي... لي في حقيقة التشابه راه كاين بجو... بجوجهم مؤسسات للرعاية مي... الاجتماعية غير هاديك تتخدم في واحد الإطار ولا في إطار واحد آخر آه... نفضل نجمعكم دا... ل... ل... باش يكون تا تواصل آه... مع الجمعيات الآخرى آه يعني انتو ما أكيد أكيد, أكيد راه كاين اللي تيخدم هنا وهنا ولكن هنايا باش نندم و العرض ديالي غادي يكون جد مقتضى ما غاديش نثقل عليكم هذا لقاء تواصلي ومن بعد غادي ندوزو للورشات جوج ديال الورشات ورشات ديال اللي فيها الجمعيات ديال العاملين في مجال الإعاقة وجمعيات المشرفة على مؤسسة الإعاقة الشعبية ونهضرو بكل صدق بقلب مفتوح ثم ملي كراهات اللي تتوجهنا جميع راه ديالكم هما ديالنا حنا كاداره وديالنا حنا كاداره راه ما في كراهات ذوك راه إكرهات غتكون لجنه حنا ندير كراهات هذه نكشو ونحاولو التوصيات و و من من من الجهات الاخرى اللي لها التوصيات و سواء التوصيات غادي تمشي في المنحه ديال مثلا حاجتنا بهاد اوطور حاجتنا بمنح اضافيه حاجتنا بتبسيط المصادر أه يعني ركينكين هاد هذي سونسييل هو اننا نخرج التوصيات وانا عندي يقين بانكم عارفين الاشكال ديال وعارف المشكل واي واحد فيكم راه اصبح خبير وعندو خبره في, في الجمعيات اللي لها بها ورائد كله قولي إيش نريد إكرهات رغدي وغادي تكون موضوعية ومنطقية. دونك بالنسبة للجهة ديال ديال تطوان وان خوسيه ما وتتحتاج تقريبا واحد سبعة مية وتمية عشرين للفئات. اللي في الوقت تشوفوه. واحد 1228 ديال المستفيد 112 ديال المؤسسه اللي تتواجد ااا اه اغوزنو كاينه متواجده اكثر حتى في العالم القاري وربما اللي في العالم القاري هما دور الطالب والطالب وهذا 120 112 راه مجموع مؤسسه اجتماعيه فيها دور الطالب والطالبه ودور الاطفال ودور المسنين. ودور للأطفال الأطفال المتخلى عنهم يعني جميع الأنواع ديال المؤسسة الرعاية الاجتماعية بالنسبة للمستفيدين كاينة المقاربة ديال النوع وكاين عدد المستفيدين من يفوق الذكور و الأهمية ديال هدا تتجلى؟ في العالم القروي أكثر لأن تتحارب الهدر المدرسي لدى الفتيات اللي كان من معروف في صفوف الاناث اكثر وبالتالي غادي تحارب حتى ذاك الزواج المبكر اللي هو البدايه ديال جميع المشاكل اللي تتعرض لها الفتاه اللي تتعرض لها الاسره في المستقبل دونك تتساهم بواحد الشكل كبير في محاربه الهدر المدرسي وفي الزواج المبكر اللي تنتج عليه عنف كانت تجليه بزردية الحوش لذلك هذه الدولة والطالبة عندها أهمية كبيرة وكبيرة في مجال القرار وغيرت حتى الدولة والطالبة من قبل اللي, مت... اللي كانت تبع لنا النسبة للتنظرس الفتاة هو قليل بزاف قليل لأنه ما كنناش والدين ديالنا دي ما يقدروا شيء كان في المدينة أو حاجة من ولات هذيك الدور الطالبه شجعت الاسر انهم باش يخليوا البنات ديالهم وهذا الدور الطالبه الطالب غير تقريبا حتى المعطيات السوسيولوجيه ديال المناطق اصبحت المراه فاعله أصبحت تتكمل دراسة ديالها العام حتى الدراسه ديالها العليا وتتكون واحد اليلمون مهم بالنسبه للا للا بالنسبة للقرية ديالها بالنسبة للطوار ديالها، بالنسبة ال... هذا هو اللي, اللي... اللي... بالنسبة للمؤسسة الرعاية الاجتماعية و ديالها كانو في الحسيمة، أكبر عدد كانو في شفشاون و متبوع هذه والاستير في ذلك هو كثرة دور الطالب والطالب لأن المؤسسات اللي ديال الفن متحله منهم هذه هي قليله مقارنه مع دور الطالب والطالب في في منطقه من من الاقليم اللي اللي ما مؤسسات ممكن ان تكون محتاجاش ليهم دونك نعمل مؤشر ديال ان العدد ضعيف ما تعانيش هذاك هاداك الإقليم مختاعم شرعي ربما ممكنش حاجة اه بالنسبة لتوزيع ديال عدد المستفيدين على هذه المؤسسات كاين الحسيمة فيها أكبر عدد منتبوها بوزة منتبوها ممتطوها علوه في الكلاس ديال العدد كانت الشاول هي المرتبة الثالثة من ناحية العدد ربما الثانية ولكن ربما في عدد المستفيدين هي الثالثة ربما حيت كاين في السنوات الاخيرة بدينا تلاحظوا ان دور الطالب والطالبة ما تاتوصلش الطاقة الاستيعابية ديالها ما تاتوصلش الطاقة الاستيعابية ديالها يمكن كاين عواميل ديال النقل المدرسي يمكن الدولة رادات مجهودات ولا تبني بالدراسة قريبة للسكان الناس منقشة محتاجين للتنقل باش لهم بالشي بعد لي فيها من دراسة المهم عوامل هذه ولكن رغم ذلك رغم ذلك يجب أن نطرح السؤال فش لمعرفة الأسباب الحقيقية علاش المؤسسه المؤسسة الخوف العدد لأن هذه المؤسسات هي مواليد الدولة فيها هذه من الأحسن تستثمر أحسن استثمار ما يبشع مؤسسة مثلاً في هذا الأمر أو الذي لا من تفكير أنه مثلاً تولي دير وظيفة أخرى إلا ما كنش وظيفة ديال الحق القيامة وقدش ينتي. ذو الملاحظة اللي كاينه هو كيني مؤسسات كيد دور الطالب الدراسية ديماواصلش الطاقه السحابيه ديالها او او هاثاني كاينين مؤسسات اللي فا الطاقه السحابيه ديالها فاكو الكازيه ربما معنى هي في سي ا بالنسبه ندوزوا للشق الثاني دابا حنا فيتنا المؤسسه ديال الشماليه بالنسبه لدعم التمرس مؤسسات ال ال المراكز ديال تاع تندوس الاطفال كليات اللي عرف السنوات الاخيره ابتداء من 2015 واحد آه عرف واحد التطور اولا فضل المجهودات ديالكم غادي مفروغ منها وفضل المجهودات ديال اللي, اللي متواجدين سيربلاس اللي في المراكز من الجمعيات والاطر ديالها والأطور التربويه ديال, ديال المراكز وديال التعاون الوطني ديال ديال والاقاليم يعني كاين بين الجهود المجموعة ديال المتدخلين ماشي فقط غير المتدخل واحد ولكن التعاون الوطني يدعم ليدياش حتى هي ربما مجالس منتخبه غير هو الوحيده ان كاين تحسن في الدعم هذا راجع للصندوق التماسك الاجتماعي اللي بفضلو التعاون أه الوطني الوصيه حصلت على مواليد ماليه اضافيه وبالتالي مكنتها باش تتزاد الجمعيات باش يخدموا في ظروف حسنه بدون ان نتصدق ديال الاندياج دور اساسي ومهم ومهم جدا راه يدعم حتى المؤسسات اللي احنا راه ما خدروش او باقي ما متيستافدوش من الدعم ديال التعاون الوطني، بالنسبه ديال دعم التمدرس تفاوتات في تلقاو مثلا، ولكن واحد التفاوت اللي اللي هو هو تفاوتات في ولو في الوسط الحضري وسط القارو مع دول علما ان نسبه الاعاقه الاكبر في كاينه في العالم والقارو وراء السيده المندوبه حضرت لي على كوشي ديال الدبسترش راه هذا الصباح شو بقيت عيطوني وما اعتقدش ان الاعاقه ولات بهاري الحجم ولكن اصبحت المرات من الاعاقه هي السبب في في في افضل من من افضل من بدون من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من افضل من كاين تفاوتات ما جالية قلت ما بين العالم الحضري والوسط القضاوي وكاين تفاوتات حتى في, في, في الأقاليم كاين مثلا القرى مثلا تنجا وتطوان وتحتيما تحضى ونسبية العرائش تتحضى بأكبر عدد ديال مراكز الإعاقة واش الإعاقة موجودة غير في هذا في الأقاليم والعملات برا لا موجودة في وفي والبحث اللي دات السيده المدوبه بالاتصال مع الماليه يؤكد ذلك ان الاهقه راه كثيره و لو لو اكثر من مما نتوقع حنا اللي وصلنا اللي تيوصلنا في, في الاهقه واعدا نهضر لكم هنا بالنسبه المستفيدين اكبر عدد ديال المستفيدين كاين في تطوان متبعة <تض anche> طنجه الحسينه و شفشاون ثم العرائش هذا بالنسبه والعدد ديال المستفيدين في الجهه الاولى 200 تقريبا 2010 وهذا العدد ليصل لتطلعاتنا جميعا لا كانوا كالمجتمع المدني لكن هناك ولا كان متخلفين للجميع دونك كاين مجهودات كثيره خاصها التبين بالنسبه للحاجيات هذه الحاجيات اللي كاينه ماشي بحال داو ديالو ديال السيمانه من بعد حاجه غير اللي تيسجلوا <تصفيق> الجمعيات تيجي تسجل على النون تيقولوا ما يمكنش ما يمكنش بلاصه تيدير في لوائح الانتظار لوائح الانتظار في الحقيقه انها مرويله هذه راه وماشي عد ما إدراك بالاشخاص اللي في وضعيه اعاقه اللي ممشينش عندهم او ربما ما قدرناش نمتبيستاش و حتى واحد لا يدري انهم في في, في وضعيه اعاقه دونك كاين كاين واحد واحد العدد اكثر من 3000 اللي في الواحد ديال الانتظار ديال الاشخاص في وضعيه الاعاقه وهذا يتطلب منا واحد المجهودات ويتطلب منا بجهود اضافيه تتقوم بمجهودات تنقول ماشي مجهودات تشكرون عليها اه هنا غادي نلخص باش نختم الحفظ ديالي ان مؤسسه الرعايه الاجتماعيه في الجهه ككل كاين 95 مؤسسه وما كاين 112 ولكن اللي الممنوحه منهم 95 الاخرين ربما في طور الترخيص أولا باقي محصلوش على الرخصة. التعاون الوطني يمد هذه الجمعيات بما مقدارو 10 مليون ديال الدرهم 10 مليون ونص تقريبا سنويا. أه بالنسبة للأشخاص في وضعية المراكز ديال الدعم التندرس أه كاينين 31 على مجموع التراب ديال الجهة. واحد العدد ديال المستفيدين كما